nae jina langu halisi la kuzaliwa naitwa Karimu Waridi Saidi na jina langu la kikazi naitwa Mandonga Mtu kwanza cha kwanza mimi namshukuru promoter Semunyo kuja kutuangalia katika huduma za afya cha na namshukuru Lobby Pharmacy One kwa kutoa huduma zake mabondia wote leo wa afya zao zikiwa salama salimini Chatatu tunatoa shukrani kubwa kwa Mwenyezi Mungu kutukusanya wote na jambo letu kulifanya katika amani na upendo ila wakati wakijua maandalizi ya Karim Mandonga mtukazi yako vizuri Mungu mpaka leo kaniumba sina matatizo yote nafanya mazoezi niko imara na na uhakika ninapotalea lazima nikampige alimama lazima nimpige bwana kuna kazi moja unasema hivi kama na anakwambia hivi imbumbo ngafu yani kazi ngumu ila mimi alimama naenda kumpiga kwao bila ugumu wowote Yani aluke luke luke akaa kijua hiyo ngumi ya pere su pere su kokote inapomkuta lazima apalize nimemkuta kwenye tumbo apalize akuta kwenye bega ina paralyze na uhakika lazima nikampige ngumi ya pere su mandonga mtu kazi mtu kazi Tanzania hii ndio yake kazi ni kipimo cha utu ila mandonga ni kipimo cha taifa Wakawa wakijua Tanzania wote